Це вулиця Бережанська, що у Тернополі електромонтажник Павло знімає вуличну ртутну лампу, щоб замінити її на світлодіодну. За допомогою світлодіодних ламп місто зможе заощаджувати на електроенергії. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Зробили приблизно попередні підрахунки лише по тих світильниках, які встановлені, прийняли витрати світла за квітень 2020 року і квітень 2021 року. То різниця, якщо перевести в кошти, це 165 тисяч гривень в місяць. Тобто, після реалізації практи, ми розраховуємо мати економію споживання десь майже 2 мільйонів гривень. Чим світлодіодні лампи відрізняються від ртутних, розповіла кандидатка технічних наук Катерина Козак. Вони набагато більш енергоощадні. Їхня світлова віддача і світловий потік значно більші, Це світло, яке дає нам джерело світу. Крім того. Світодіодні джерела світла гарно піддаються демируванню, регулюванню, мається на увазі затемненню і збільшення яскравості. Є суттєвий недолік, у світодіодних джерел світла дуже високий процент синього світіння світодіоду, який є шкідливим для очей людей». Раніше артутні лампи в Тернополі змінювали кожні півроку. На утилізацію щороку віддавали понад 300 ламп, розповів директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лехіцький. За його словами, світлодіодні лампи замінювати потрібно рідше. у нас були передні закупки той самої організації. У нас перша вулиця була за Монастирського то вже чотири роки вони світять, тому що ми їх ще не зміняли. Тому що дійсно середовища організація виявляє гарні надійні світильники, тому що гранті подіровки дійсно підтвердиться». Екологиня Надія Стецько розповіла, якщо ртутні лампи неправильно зберігати чи утилізувати, вони зможуть зашкодити навколишньому середовищу. В залежності від потужності цієї лампи може бути у одній лампі від 15 до 70 міліграм цієї ртуті. Це є, Надзвичайно так плачевно, коли десь ці лампи б'ються, десь вони неправильно утилізовуються, і цей метал просто забруднює наші екосистеми. Один грам ртуті може забруднити до трьох мільйонів метрів кубічних атмосферного повітря, і вдихаючи таке повітря, однозначно, що людський організм буде потерпати від різних навантажень. Мирослава Мухвич, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.